<laughs> és el que he fet Et tornat a començar d'una altra manera clar, vull dir, no, bueno, vull, dir amb un, vull amb molta més experiència si, si vols tal però la part econòmica en el meu cas és que jo porto nosaltres durant 15 anys no arribava a final de mes i això avui en dia amb internet no es pot dir mentides. Hoy en día de internet este que era cuidado porque si yo te podía decir. No, apla, ¿eh? no, no, no, es esto improbable es para que se perdiera tal. ¿verdad? A los bully final, final de mes y no, no no tenían para pagar el equipo, o sea, no? Y menos que pagaban, cobraban a yo como podían. No no vaya a acostumar a portar una vida normal, yo porto una vida normal. Tenemos bully, vale, pues me entra con un restaurante. Bueno, bueno, pero no no no te infils por lo que en cara en cara tal. El tema económico sí, bueno, bueno que tipo, tiene una cierta seguridad dentro de lo que voy a sentir seguridad, sí, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, está enfocada a la, a la seguridad, el, al contrario, es todo risco, el bull y fundejo es risco, no está feta encara, eh, podemos fracasar. Pero no se va casar, sería... Si que por ahí si pon X, por ahí por X no pudiese hacer el buggy y tal, tal, pues bueno, pues haríamos otra cosa. Está a Singapur, un destangue de, de una amiga nuestra, el Dutertsuya que es un japonés que está a Sidney, y va a montar un restaurante. Y es como un tepanjaki, como una plancha. Va y nos va a hacer un menú allá muy bueno, de, de los momentos emocionados de los últimos años, tal, porque es verdad que como casi todas las eh, disciplinas clavadas, es más difícil hacer cosas nuevas. Muy, muy difícil. no. Muy però això, després el Pacta, que és el restaurant que em va haver amat l'Albert, el meu germà he fet dos, tres o quatre tres aparts, de veritat, bastant, bastant bons i emocionants, sobretot de que una persona que va ser Albert, que està aquí no? el català, sigui sí capaç de fer una cuina en IK, que és japonès peruana a nivell increïble això la veritat és que m'ha impressionat bastant de com a vegades les coses poden viatjar, no? les no? coses no poden viatjar, el sentiment que és, jo sóc el primer que ho diu eh? bueno, bueno tabano aso por lo que estoy este bellenarema ver, es discutible de que tu pots enamorarte de Jaapowelo Perú y tant no tant passar-lo en plats aunque no siguis, no, ni japones ni Perú. Es que no la ni, ni a cuina tradicional, mai assiste, la cuina tradicional no ni a no. una no. cuina de d'avui, la cuina de fa 50 años, on de ja queda, mira, les siempre no alta cuina, no, en el bulli. Que va, podi de qué ha servit això de tirar el carro. Ahora eh soltirajo del el Masterchef, ¿sabes no? Eso es una abuso en todos los países. No. Eso está para, para que existe la alta cuina. Toda esta gente que va allí por ¿no? ser el arzac, el arzac cual Joan Roca, ¿sabes no? Conceptualmente voy a que le caiga mi Jordán están allá para eso. ¿No? Que van a estudiar lo que lo que se genera los últimos 20. Bueno, de verdad va va va y espeta porque de van ni en nivells, ¿no? O sea, ni en nivells aun lo que hacen unos otros pot arriba y animen pues que cuesta más ¿no? pero aún en cada sí mire te voy a tirar un fast food, el mes famoso los cambios que ha fet en los últimos a nivel de local tal a eso te gusta a todo el deseo de la alta cuina y dirás es imposible sí señor y sí, lo que hacen en los altos es de motor de la Fórmula 1 ¿no? y además bueno, pagar nos vemos hacer cosas muy raras tal y nos dan cuenta que a es, lo que hacen es, es, es la Fórmula 1 uh, es que, cuando ves un que cosa de forma de y a eso si no que has y no me dicen Ai, a això tota la mecànica tot'això serveix per no per per per als cotxes normal no i nos han sense ser mòs igual no a bé la nostra cuina se si de la cuina catalana mai ha sigut igual sempre ha evolucionat que en to tomàcat que és el plan nacional trolo té cent anys <ríe> Mano, i Catalnya tambézer no perquè això no no perquè té que, té que ser molt objectius no? que si no man, sempre ha evolucionat sempre ha evolucionat sí, el el el, di el, di el diàleg entre Àsia. I Europa a nivell de cuina en els últims deuguany ha sigut més potent que en tota la història dels úl de anys que podria dir que, que el que el món com l'entenem la civilització fa fas set euros que existeix nou mil euros nou 9000 nou mil anys però eh vuit nou mil que existeixen civilitzacions àsia pues, i Europa quasi no havia dialogat sí malpol o tal tal. Per al meu nebot, o no sé si és un xuxi és igual que una paella. M Han ha nascut amb ell. M Han explicat, no, això va vindre d'Asi. Ja, I l'arròs d'on creus que ve? L'arròs, no? L'en Valencià, eh? L'arròs, el producte. No, Valencià, no. Allà, clar, jo crec que hem d'entendre que, tenim que, que tal lo que no, lo que és més difícil, jo crec que de canviar, és el sentiment. Jo crec que els romans i els grecs que estaven aquí se semblen molt a nosaltres. El sol mediterrani tal, la nostra cultura tal, sí que fa que això sigui més difícil de canviar. Se evoluciona perquè el món es canvia, però és el sentiment. El que mai no es canvia és el sentiment. I això està molt bé. I com un andalús, jo, jo tinc sang andalusa i crec que és meravellós. No? I jo sempre l'explico quan en no entenc perquè a vegades la gent s'empreña fuera a Catalunya, pues... Que, diguem que no sentim, sentim molt catalans, d'abans. Però és que jo crec que sentir-se andalús és meravellós. Però és meravellós, no? Vull dir, és una... No, que la majoria de ser andalus, jo la trobo genial. A mi, és genial. A Barcelona, TMB és el que ens mou.